Жоден банк України не працює з розмінною монетою, будь то центи, євроценти чи пенси. Тому побережіть монети для наступної подорожі за кордон.